Ovo je pjesma ljubava, i izvjedaše evo i ljubav daju sude za zavjeru upotiv srca i nakano za život vječni. A ljubav kao ljubav veličanstvena pripada svima pa i onima nakrivo nasađenima što bi navradu za grijeh pod nebeskom kapamba nebeska kapa ne prašta oholi. Oh, Takvi pred Boga ne mogu Zaboraviš se da je Bog ljubav oni bi Bogu da sude A ljubav kao ljubav Sa vjerom i nadom uvijek pobjeđuje On i bi i da sude A pjesma kao pjesma Ljubav o sebe nosi Veličanstveno Ti neki uholi i bezlični sudje Nije ovu pjesmu neće ući Jer ovo je pjesma Ljubavna